हसता जो लाग जा नहीं रानी रानी पर रानी हो हसता जो लागे जान पर निये रानी हसता जो लागे जान पर निये रानी दिल मामी गई पागल है घरे रुपा રા વી મીઠીએ નિવાણી ભુલડા બેરા વી મીઠીએ નિવાણી દિલમાં વસી ગઈ ચકું એકરે રૂપાણી અરે દિલમાં વસી ગઈ ગોડીએ ઘરે રૂપા પ્રેમ ઘણું કરે પણ મને ના બતા આવે પણ એના દિલ ની કોઈ વાત ના છુપાવે दि लेखे के विकलम रे लखा विधि तार लेखे केविकलमे लखाणी अधूरी रे रही मारी प्रेम कहानी अरे अधूरी रे रही मारी प्रेम कहानी। the year